ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يخرك تقلهم في البلاد كذبت قبلهم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 وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آلَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وقهم السَّيِّئَاتُ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ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 من درجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التناق يومهم باردون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبتنا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحنادر ما نقومون ابي <tose>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 انه قوي شديد العقاب ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاء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 لا الدكتور الرشاد، وقال الذي آمر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 كذلك يضل الله من هو مسرف ممتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك ذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وَصُدَّ عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب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 العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعو لذي إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأنما ردنا إلى الله وأن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 قالوا بلان قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينبع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب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 وَمَالِكُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَدَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُل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 ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلوا اجلا مثما ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت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 وما أرسلنا به يرسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنا تفرحون فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ فَدْخُلُوا فِيهَا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فبئس مثوى المتكبرين فاخبر ان وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسولا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه وما كان لرسول ان ياتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء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 ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عَاقِبَةُ الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فرحوا بما عندهم